No, vždycky jsem měla ráda chemii, biologii, přírodopis, češtinu a ruštinu a francouzštinu. A neměla jsem ráda matematiku, fyziku. A to třeba jsem neměla ráda, co ještě jsem neměla ráda? Učetnictví, A učetnictví, no, protože, protože čísla nejsou, nejsou to, co by mě bavilo dělat. Spíš se budu zabývat humanitníma věcma. Na střední škole jsem měl nejradši matematiku, protože mám rád čísla, mám rád, když věci vychází, když sedí a když si tak můžu s tím hrát. Tak Na střední škole se mi líbily společenskovědní předměty, takže třeba občanská nauka, filozofie, psychologie, Dějepis nebo třeba zeměpis? Na střední asi matik, matematiku, protože jsem měla hodně dobrou učitelku a bavilo mě počítat a mít správný výsledek. <laughs> a učetnictví mě taky bavilo na střední. <laughs>